Fraasihaku. Tiedonhaussa fraasilla tarkoitetaan kaksi tai useampi osaisia käsitteitä. Fraasihaku on hakutekniikka, joka tarkoittaa, että moniosaisten termien ympärille laitetaan lainausmerkit, koska halutaan, että hakutuloksissa sanat pysyvät tietyssä muodossa ja järjestyksessä. Myös hakusanat, joissa on väliviiva, ovat fraaseja. Yksiosaisten termien ympärille ei laiteta lainausmerkkejä. Vaasan yliopiston Finnassa fraasihaku näyttää tältä. Fraasihaku toimii myös muissa tietokannoissa ja esimerkiksi Googlessa ja Google Scholarissa.